السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بأول حلقة من حلقات العين بالعين. عباس العين بالعين. حصريا على جيزي بلس. الحلقة رح تكون سلسلة تحديات بيني وبين عباس، بس بوعدكم إنه الموضوع ما رح يكون في رحمة أبداً. ابدا والله يكون والله لن ارحم. التحديات ما رح تكون بس تحديات كرة قدم، نحن حبينا نبلش بتحدي كرة قدم بيني وبينه، هي الفكرة جدا بسيطة اليوم، إنه نقدر نعرف اللاعب من خلال صورته، بس بتكون صورته يعني محولينها لشكل أنثى، أوكي؟ آه فكرة بسيطة. هلا التحدي بده يكون إما على عقاب وإما على هدية، جائزة بالنهاية. هذا الشيء بنحدده بأول الحلقة من خلال لعبة حجر ورقة باص، أوكي؟ جائز بس لا تغش شو بك يلا يا. حجر ورقه مقص اوكي انا بدي جائزه منيح؟ <تصفيق> يلا اتكلنا على الله يلا قديش أ... الجائزه؟ اشي معزني <تصفيق> طيب شوف اللي بيربح هيدا النزال طبعا هي اول حلقه ما رح يكون في عقاب فاذا رح يكون في جائزه ماليه الجائزه مالية رح تكون مية دولار مية دولار هاي شوفوها قدامكم تحطوا في حصى شوف واسع تفضل هاي طبعا يا شباب مش شرط هاي هديه هديه من القناه للي بيربح طب بس هيك فيك تخبرنا على السريع على البدله اللي انت لابسها شو قصتها هيدي بدلة البرشا سنة 2017 لما كان الام اس ام بعده موجود وسنتفر من برشلونة من يومتها برشلونة واقعة بمصايب مقزق كبير ومن كم يوم جماعته خسروا 1-0 قدام الانتر ميلان اللي فضلت اليوم اني البس بدلتهم هيدي البدلة تحديدا هي بدلة عام 2006 2007 هيدا الموسم كانوا يلبسوا الانتر ميلان هيدي البدلة كان معهم اسماء جدا كبيره طبعا انا بهذيك الفتره كنت بعدني ولد صغير وكنت شجع الانتر ميلان بايامها هلا حاليا بلا بقول لهم مين مشجع <تصفيق> كان معهم لعيبه جدا مهمين مثل لويس فيجو مثل ادريانو على الهجوم ادريانو البرازيلي مثل ماكسويل مثل مايكل مثل مين بدي خبركم؟ بع في حدا مثل <تصفيق> ابراهيموفيتش مثل ستانكوفيتش وطبعا ابراهيموفيتش اللي انا لابس له بدلته فأنا فضلت أني ألبس هذه البدلة لأنه من كم يوم برشلونة خسروا قدام الانتر ميلان واحد سافر بل كيف تكون يعني فايل حظ علي وبقدر أربح عباس بهذا التحدي أه أنت انتكسر رأسه مع كل حال التحديات ما راح تكون فقط تحديات كرة قدم التحديات بيني وبين عباس على كل الاصعده يعني من الاخر حرب مفتوحه بيني وبينه مشان هيك والخسران معنو يا عمي هلا بنشوف على كل حال هيدي الحلقه الاولى من تحدي العين بالعين خليكم معنا تكل على الله يلا <تصفيق> <Yeah. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بسم الله هلا انا وهو قدامنا في جرس الجرس حطيناه على التليفون لانه ما لحقنا نروح نشتري جرس الفكره انه اللي بيضغط على جرس ابل هو اللي له حق يجاوب ابل اوكي وضع سهل ومفهوم. فتحط ايدك على الطاوله حط ايدك على الطاوله لا لا خلص لا وريك لا نو يولو الله يا الله يا الله النكبه يلا جايز يلا وين نايم نو انا لا ابل هذا رونالدينيو اوكي أه مكيدي لا لا جو جو اكيدي صح يعني لا لا لا بدك تقعد ايدك على الطاوله حط ايدك على الطاوله عد ثلاثه انت حتى على الطاوله لا ثلاثه سوارز راند باك سوارز لحظه لحظه حط يدك على الطاوله ديتي لا هو ابلك انا ابلك اصلا انت بدك هذا ميسي لا لا لا لا جاي أه جهز بس تطلع الصورة فيك دغري ترسيق لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظه لحظه لا لا لا لا نت نت نت نت نت نت نت نت الوضع نت نت نت اوكي نت لا عندي <تصفح> يا الله سارجو راموس صح ايزي اكيد اوكي خلي ايدك على الطاولة ايش بلش... رونالدو عندي عندي عندي كريستيانو رونالدو عندي <تصفح> <تصفح> رو رو رو رو <تصفح> حلبه اوف والله نيمار طالع شغلة اوف نايت ثلاثة نيمار ثلاثة ثلاثة هي حط ايدك على <خليها> الطاولة خلي <تصفح> على الطاولة مارسلو. أنا عندي أنا مارسلو. ما تحكي ما تحكي ما تحكي لا أنا سبقتك بامبي. ما أتصوره. عندك عندي ديبالة ديبالة. يا رب. إيش صار؟ لا لحظه لا وين صورته هون أنا أقول ديبالة صح؟ أنا أقول ديبالا ديبالة. أوكي. جاي خليه على الطاولة. عندى عندى مودريتش، ادري يعني ما ادري والله ابلق والله أبلك. أبلك. في فار، والله بنرجع للبار ابلق والله ابلق <تصفيق> اي مهاي حطها هون حتى ما تقول لي فيه فيها ما فيها حايت ايدنا هون <تصفيق> اوكي جاهز <تصفيق> ليه <داين>؟ واحد، مس. <تصفيق> <تصفيق> من اللي دق من اللي دق الجرس هذا <تصفيق> ها لحتى تحكي لحالك هيدا ميسي، لحد هلا النتيجة إيه؟ الي لا ما لحد هلا انا لحد متق... هلا انا ساحقك ساحقك على فكرة الحلقة أصلحة. رح ف... على الحلقة رح تكون جدا سريعة والله الحلقة سريعة يلا اعتبروها هيك استفتاحي مبارك يلا <تصفيق> روح على الفيديو اللي ورا مشي انت ممت... جاهز <تصفيق> عندك نيمار رونالدو كريستيانو <تصفيق> رو رو رو اصلا انت ما عرفت انيمي رو انت صلاح انت اني ايه طيب بدنا تيجي بدنا تيجي شيء ما عم يحصل خربنا الدنيا يلا مشيها اني بضحك خيو بفرصتي فيني بس دغري بس يطلع اوكي اوكي جاهز يا الله معك 75 تلات ما عرفته هذا لحظة عرفته ايزي ايه والله هاد والله ما مستحيل ما انا هينة والله مستحيل لا صعبة لا الحاج بقى <تصفيق> شايفها قبل بمرة كتير صعبة ايزي ايزي أصعب واحد لحد هلا هذا ايه أصعب واحد بس الباقيين هينين نيمار طيب شباب نحن كنا على أساس نصور بس تحدي معرفة اللعيبة من وجوههم كائنات بس طلع الفيديو كتير قصير والتحدي كتير سهل يعني والموضوع فيه ما راح أجي أعطي اياها مشان كم صورة أوكي جاهز يلا روح اللي بيدق جرس هو اللي بيقول صن هازر فابريكاس سلس فابريغاس بصن فلان او صن ولا مش ولا هازارد والله مبين هازارد ودي ماريا صعب صعب صعب التحدي صعب صعب, صعب, تحدي صعب. يلا صعب يا انا بحب الصعب يلا روح لا فاز النقطه لي لحد هلا شنو النقطه ما غير <تصاريخ> <تصاريخ> آه أه <تصاريخ> دي <بالا>. لا في فوق <تصاريخ> <تصاريخ> <تصاريخ> <تصاريخ> لك شو اسمه رحم صارت لك خصوص خصوص لا بس عرفت اثنين طيب لا عرفت اثنين ممتاز خدت ثلاث نوع حالك اللي وراها <تصفيق> <تصفيق> فاتي فاتي انت <فاتي>. <تصفيق> بالنص بعرفه مم. بس من وجه بس. اخر واحد شو <تصفيق> <تصفيق> من هون <تصفيق> من هون <تصفيق> هو. معك <تصفيق> فاتي, <تصفيق> فاتي نعم يعني. يلا اللي سارس <تصفيق> <تصفيق> انا ألص... <فت Joe> <تصفيق> <تصفيق> <جيزي أنت> هذا انا بنشا عرقمن بالنص انجليزي انا عربي كمان عربي انا عرب انا عربي اي عربي والله ما انا عربي صح يلا اللي دا نسيت اسمه يا عم نعروف no. عم بالي والله صعبي ما معنى وقت. فينيسيا تحت ترمينيا آه ايه آه عرفتهم اتنينية ترمينيا اكدوا ايوه <تصفيق> <قلع> ايوه جيرو دي براين لا هذا مش دي براين ما بعرف لا مش دي براين مبالا مبالا مبالا بس رولاند لا مش رونالدو خيام مش هبهت رولاندش ما بعرف ما <تصفيق> بعرفه اصلا اللاعب ما بسيرو برافو خطه برافو برافو بازار واللي تحت ذكر مدافع اللي ضرب بهداك شو اسمه كليني كليني وفوق شعراته كرونالد لا مش من شعراته متذكر ميسي هازار بالنص هذا انا عرفته على كليني مين عرفت انت نقطة بس, بس, بس, بس, بس نقطه إيه. كوادرادو ام لا هذا بالضبط بتفكرتي فليني <asthma> لا <تصفيق> كوادرات ما ما اللي تحت ما عرفته كوادرات وتاخذ خطين ورا كوادرات لا مستحيل مستحيل ايه الحارس بعرف اللي الحارس لحظه النورس صف هذا الاوفا ميانغ بالنص ما بعرف علو علو يتحدى والله انا والله انا مسير انا مسير لك مسير انا عمي انا مسير عم والله عمي انا مسير انا مسير انا مسير انا مسير انا مسير انا مسير انا مسير انا مسير انا مسير انا مسير انا مسير صعبة مسير انا صعبين ما مسير الشعر مسير انا ما انا مسير انا ماشي <تصفيق> لاحظه لاحظه آه مدريد والله ايه لك إيه عثمان عثمان ديمبلي هذا باران تحت الظن لا مش بران ما بعرفه حتى ما بعرفه بران بلا مدريد فنان مش مبقي اخطائه هيك شكله ما عم اصدق شو بشغله شو ادائه وش لحظة لاحظ الظن شو بعده هذا الله اعلم ما بعرفه أنا بدي أعرف بعرف ما بدي اعرفه خيي شو صعبان بعرفه بعرفه بس ما بعرف اسماء ونعمت فيه كيف كيف وقمر أيوه. ايوه الحمد لله نقطة خير الله يا زلمة شو هو؟ بس مستحيل اللي تحت مستحيل ما عرفته مين هو؟ هون ما بيأثر بس ماني ما بعرف مستحيل كان مستحيل كان حالوو يدهاد ده صعب صعب صعب جدا اوه اوه هَذَا بالنص فرزيت <تصفيق> اللفاء بوشار طويل بَعْرَفُهُ بس باسمه بَعْرَفُ اسمه يمكن يمكن وليه تحت لا باسم مين هذا الفرزيت هو ده ها ولا يعدك من بعد غلط محمد صلاح رياض محرز والنص لا مو محمد صلاح رو مين هو هيك؟ محرز بس عرفت الفاق مستحيل ماركينيوس فليكس اف اف يا زلمه اسعار اه كريستيانو رونالدو انت قلت كريستيانو رونالدو مارسيلو فان مارسل. دايك فان دايك نقط العلامه الكامله العلامه الكامله باذن الله رق رق مارسيلو كريستيانو صح صح إيزي هاي هاي هارد لعينه هذا هاي يا صاح ايوه ايوه لازم هذا اللي فوق بعد اشعلته تشرف دق جرس ما رح تروح <تصفيق> ما بعرف ما بعرفها ما, ما خلص انت اروح ما انا ميلر ما كفست اف بنزين طبعا ما بقى بدي اعرف لحظة لحظة اللي فوق ما بقى بدي اعرفه بعرفه بعرفه بعرفه كذا مو بالسيتي اللي فوق خلص ما مبين شيء منه اه لا ما مبين شيء يعني منه ارنولد آه. مسح فينا ارنولد ما مبين آه. شيء منه لانه مسح فينا عرفت الحكومة بس يلا جريسمان آه شنايدر. شنايدر شنايدر اسمه هذا اللي بيشوط بقوة شنايدر شنايدر يا عمي صار له 100 سنة بيلعب فوتبول مين انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا لا. انا مرحبا صح. مرحبا وين مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا من مرحبا من مرحبا من مرحبا انا مرحبا يا بس يلا والله ليش انا وقفت ايدي؟ ليش وقفت ايدي؟ نيمار العوده ونعيش ونعيش راكيتيتش ايه واللي تحت حفيظ درس فوكدا لا راكيتيتش ونيمار منيحه ايه منيحه ليش انا وقفت ايدي؟ ليش ما تغار؟ يلا تغار اتغنى ايه ايه لك والله بعرف انسى لك اصبع مبالي بوتانج بوتانج يا الله يا الله الواحد بينسى غلط غلط هذا غلط غلط لا المضغوط لا بعضها على الواحد اللي كين كين احسنت كين البناص ما بعرف حتى اذا اسمه ولا ما بعرف مين هذا البناص <سطح> مين هذا؟ إيه مين مين بيعرفه هذا؟ جايب ناس ما بتعرف بالفصول وإذا راموس راموس اااا سيتي سيتي؟ شو, آه آه آه ب... شو بعرفني يمكن يمكن شو... ما يكون خاصة ما بعرف ما راموس راموس سهلة يعني لحظة لحظة ما بعرف أنا ما بعرف أنا ما في وقت أوف كنت غندغان لا ما رح أعرف ما رح أعرف أيوا خي حط إيدك هيك بس تشوف بس العيون لك شو بعرفنا فين مثلا؟ <تصفيق> هلا هل ليك هو له صفات كثير فرقه بس نحن مش عم نحضر فطبار نحكي ما ما مستحيل كافالي كافا يي والله يي إيه. إيه. يا اخي صاحبي والله التحدي صعب كاسيميرو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شفيتير منخير <تصفيق> هذا أه ده... أه ده... ما أعرفه هذا ابن عمه اللي حفيظ <تصفيق> مية فالكاو فالكا، أنا كنت أحضر فوتبول كأن شعرات. كان بعده بالأتلتيكو ما أنا أتغطى تليفون غلط. إذا خلص الوقت او بخاصة خلصت محمد إيه. ستيرلي ستيرلينج اسمه. ستيرلي. واللي فاق كيان. براف. أمم صح. لا أصلا دي خلي ايدك جاهزة ما ضغطت على التليفون غلط. في تليفون ثاني على عندي <تصفيق> بيل خردي قلبا آه شو اسمه, اسمه؟ <تصفيق> ابن ابن عمو <تصفيق> <تصفيق> آه يا عمي والله شو بعرف الواحد بينسى اصلا اسمه صعب يلا بس عرفت اثنين بس عرفت اثنين <تضحك> بس عرفت اتنين لحظة هذا بعرفه شو كان اسمه يا الله شو كان اسمه والله بعرفه رو لا هذا مش هو بعرفه <تضحك> <تضحك> <تضحك> <ما> هذا <تضحك> <ده> مش هو كروس <تضحك> <تضحك> ما انا عرفه, عرفه. عرفه ما اعرفه ما اعرفه بس نسيت اسمه ريك. يا الله <تضحك> يا كاردي طلع هذا شو بعرفه كوتينيو <تضحك> بعرف شكله بس ما بعرف اسمه واللي بالنص هيك كان مارق عليي. اه اسمه تشافي. ايه تشافي سيميوني. ايه صح. مين ها؟ نعرفهم نعرفهم. لا ما بعرفهم. هذا اللي تحت. ما رح بالاتليتيك. انا ما رح اضغط ولا رح اعذب قلبي. هذا تحت بالاتليتيك. اه رح اعذب قلبي. ما رح أذبح قلبي إيه. هلا بنرجع للفار بنشوف مين أكثر شي جايب نقاط لأنه أنا ضيعت العاد أيوة أيوة أيوة <تصفيق> <تصفيق> عندك يا الله هين هالاند هذا هين جدا واللي تحت واللي تحت مين ضخم وأصلاً أوكي لك <تصفيق> <تصفيق> حتى ما حطيني جواب على كل حال لك نقطة ده أكيد يا يعني. أنا نرجع للفار بنشوف مين جمع أكبر عدد من النقط وبتكون بتكون هديته المئة دولار اكيد اتفقنا يلا نرجعكم بعد شوي هالو <تصفيق> عباس ربح يا جماعه والله عمل ريمونتادا تاريخيه علي <تصفيق> واستطاع انه يرجع يقلب الطاوله مثل ما بيقولوا <تصفيق> وفوز مستحق خي عباس إن شاء الله أه. ألف مبروك ما أنا أه. مشكلة عكل حال الأيام جاي والأيام بيناتنا و تضل العين بالعين و رح اليوم... لا حبيبي لا اليوم أنا هيك نبرق لك يا بس تحتى خمسة بس اليوم بس اليوم, بس اليوم. بسيطة عكل حال كان, كان التحدي الثاني جدا صعب حل. كان صعب كان صعب التحدي الثاني صعب عمال لي مثلك أوف طيب خير على كل حال قوية على كل حال ان شاء الله الف مبروك هاي <تصفيق> 100 دولار حلال زلال لك تفضل طلع بالكاميرا لا بدك تستلمها مني المجي... مني مني على عم بعطيك 100 دولار جيرزي <تصفيق> انا لو ربحت ما كنت ما كنت استفدت شيء يا عباس يلا مش هيك ان شاء الله الف مبروك <تصفيق> الله يبارك ان شاء الله الف مبروك حلالك <تصفيق> على كل حال من هون للحلقة الجاية ان شاء الله بنشوفكم بألف خير لا تنسوا تدعمونا بلايك ضروري تدعمونا بلايك يا شباب خلص انت وضروري تدعمونا باشتراك الاشتراكات بعدها لك يا عم فهمنا هي كلنا بنطلب خلصنا بقى الاشتراكات الاشتراكات بعدها مش مرضيه ابدا بالقناه بدنا تشدوا همتكم تدعمونا بلايك تعمل شير للفيديو لاصحابك ومن اليوم ورايح حاولوا انتم كمان بالتحديات انكم تجوا <تصفيق> والله. من اليوم الرايح حاولوا انتم كمان انكم تجاوبوا معنا على الاسئله بالتحديات، ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، شوفكم باذن الله بالحلقه الجايه بتحدي اقوى واقوى بتحب تقولوا لنا شيء قبل ما نخلص؟ حطوا لايك وشهرونا ضروري لا تنسونا من اللايك يا شباب، من هون للحلقه الجايه بنشوفكم على خير باذن الله، سلام عليكم <تصفيق>